І люди мислять певними категоріями, різними штампами. Зрештою, як правильно говорив Антон Литвин в Празі, і це теж була провокація, насправді, подивитися на реакцію. Далі можемо обговорювати, я готовий до будь-яких дискусій, не просто до образ. Каже, ми з тобою сидимо, п'ємо пиво в Празі, в 15-му році це було. Каже, я... Реально, з тобою п'ю пиво, але ж я представник, щоб там не було, я представник країни-агресора, країни, яка напала на твою країну. А ти зі мною п'єш пиво. Кажу, ну так, різно буває для різних людей. Каже, ні, ти не розумієш. Рано чи пізно усіх, хто походить з Росії, з імперії, вилізають ріжки імперські, великоімперські. Ну, всі перетворюються на дияволи, святих просто каже, немає, каже, в мене я боюся, що теж що дочухається, зараз вилізуть, це самокритична людина про себе говорила. І я бачу, що так воно і є. Айбо це версія Руслана Хаврюти, що будь-який, вибачте, це не ксенофобія, але будь-який москаль, який нагадує пляшку шампанського, з гівном, яка стоїть на сонці, рано чи пізно вибухає і всіх обляпує в результаті. І таке воно так. На жаль, як нам відірватися значить, від цієї імперії, тому що це критично для виживання України, і, або як нівелювати цей фактор. Я особисто познайомився з головним редактором «Медузи», «Вризі», «Галіни», «Тіщенка». І... Ну, там була смішна ситуація, коли ми сиділи, говорили, там були такі всякі журналісти з колишнього Радянського Союзу, і її співробітник сказав, що ви устраюєте зі хахласрач. <реш> я кажу хвилиночку, а минуточку, що <реш> <Шо> ви сказали? <реш> Галя така, груд закройте і пошутте. <реш> вона дуже жорстка людина. <реш> ну, дуже жорстка і вона <реш> тебе з'їсть <реш> і п'яткою твоєї не вдавиться. Але ну, тенденція лишається, тому що я, ну, починайте золотого лайку, написав там купу всяких історій. Воно так з першого погляду здається, що воно толерує щось, то ніхто не толерує ніякі цінності. Це дуже важкий процес адаптації. Розумієш?